إحدى من خوات أم غيث لأم غيث دامت أفراحها ألف الصلاة والسلام عليكم ارفعوا الرايه وغنوا بالطرب اقبلت بنت لكابر والحسب يا شموخ الطيب يا عز النسب كملك ربي ولله الكمال كملك ربي ولله الكمال يا شموخ الطيبي يا عز النسب كملت ربي ولله الجمال كملت ربي ولله الكمال انت شيخ للمراقب ارتقى بالوفاء والطيب وعلوم النقا شيخ علم مطاني خلقا تشهد الوقفه في الرجال تشهد تتلطف وابتعد رساله وشل وشال عباده اللحن انزل الميدان يا سته الحسن كل من حولك لازم توقفن يا رهيف القند يزهك الدلال يا رهيف القند يزهك الدلال العب الفرحه وزاد النور نور وام غيث استسرنا الحضور رحبت في ليله الفرح وسرور يا هلا يا مسهله بحلى الليال يا نالا يا مسهله بحلى الليال فرحه جهامي فرحتنا تزيد يا بنا أني يباركني في الديار قامين بشرف على سيلة ساس من عم وخال على سيلة ساس من عم وخال أم غادر جبت ست البنات وصفها وصف المهور المكرهات عل مبسوط مبضك يا احلى خوات الحفل هل العيد وترنفات الحفل هل العيد وترنفات حسب يا شمو الطيب يا عز النسب كملت ربي ولله الجمال كملت ربي ولله الجمال بنت شيخ للمراقب ارتقى بالوفا والطيب وعلوم النقا شيخ علم ومن موطن خلقا تشهد الوقفه في الرجال تشهد الوقفه في الرجال انزل يا الحسن كل رهيب القد يزهك الدلال بها مثال والطيب هذا اصدق مثال لف والدعوه وجون مهنيين لخامي وتهاني مباركين في السياق بدر بالدر الثمين الاصيل اساس من عم وخال، الاصيل اساس من عم وخال وام غيث انجبت ست البنات وصفها وصف المهور المكرمات الف مبروك الفرح يا احلى خوات الحفل هل